Військовий у відставці ветеран афганської війни Мунір Садиков розповідає, в 1941-му, коли гітлерівська армія напала на СРСР, йому був рік, тож про Другу світову знає тільки з розповідей. Зараз Муніру Садикову, 82, він очолює Хмельницьку міську організацію ветеранів і каже, в День пам'яті та примирення на військове кладовище за станом здоров'я не прийшли учасники бойових дій, яких в громаді залишилося трохи більше двох з половиною десятків. За них, розповідає, віддати шану загиблим прийшли молодші покоління. Люди е, розуміють ту біль, втрату людей, які приходять сюди, поділитися мислями, звернутися тим, які віддали свою життя, кров за свободу, незалежність. Священники Православної церкви України відправили панахіду за загиблими в Другій світовій українцями та всіма, хто обороняв Хмельниччину. Загинуло понад 7 мільйонів чоловік. Це великі жертви. І сьогодні ми вшановуємо Ростислав Троян розповідає, працює в обласній раді ветеранів та цікавився, скільки солдат та офіцерів воювало та загинуло на Хмельниччині. Каже, на території нашої області загинуло 30 тисяч бійців. З Хмельниччини пішло 115 тисяч, кожен другий не повернувся. Хмельниччина була понад тисячу днів під окупацією. Визволяли, визволяли Хмельниччину понад три місяці трьома операціями. Сімдесятирічна хмельничанка Віра Багрій розповідає, в Другу світову її дідуся гітлерівці розстріляли, а могилу її дядька, зниклого безвісти, знайшли за багато десятиліть. Із її слів, мати вважала своїм святом 9 травня, та сама Віра тепер каже відзначатиме день визволення Європи від нацистів 8 травня. Вона була в Німеччині три роки, то вона дев'ятий нічого не робила, завжди казала, це все до кінця днів моїх. Це прошедший вік. Ми до Європи йдемо, а Європа завжди святкувала 8. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.